Nafarroako unibertsitate publikoko ikaslea baldinbazara, hau interesatzen zaizu. Unibertsitateak umnapaz jarri du abian. Eta zer da hori? Pasaporte digital bat, egin dituzun eskolaz kanpoko jarduera guztiak biltzen dituena. Zure kurrikulumaren parte dira. Ngeletatik kanpoko edozein jarduerak balio du. Ez, unibertsitate zabalpeneko jarduerak balio dute. Hots, unibertsitateak kredituren baten bidez aitortzen dituenak, eta beraz, espediente akademikoan sartzen ahal direnak. Baina jarduera horiek, asko dira, unibertsitateak zazpitaldetan banatu ditu upnapaz barrenean. Kultur jarduerak, kirol jarduerak, izkuntzen ikaskuntza, ikasleen ordezkari izatea. Erantzuk izun sozialeko jarduerak, espezializazio ikastaroak, gaitasunetarako prestakuntza. Kontuan hartu, hogeita lau EZTS ekreditu ere lortzen aldituzula unibertsitate zabalpeneko jardueren gatik. Eta noiz jasoko duzu upnapaza. Automatikoki, titulu ofiziala eskatu eta bere alamesu elektroniko bat jasoko duzu eta hantxe izanen duzu UBNAPASA. UBNAPASari esker, unibertsitateak erraztasunak ematen dizkizu zure kurrikulumak distira izan dezan, ona hemen zure torkizunerako pasaportean. <totipen>